Ahoj, já vás zdravím, tady je Markéta Bumby a látkovky CZ. Chci vám ukázat vlňáčky, které můžete používat i na plenky narovno, protože se na to často ptáte. A, a jenom z fotek nejsou všechny benefity tady z těch senzačních kalhotek vlněných od popolíny jasné. Takže pojďme si osahat plenky očima. A tohle jsou vlňáčky od popolíny. Jsou unikátní v tom, že jsou... Uh, na suchý zip a jsou bezgumičkové. Jediná gumička, která je tady, je tady v té zadní části široká plochá guma, uh, tak, ale to je jediné vlastně místo, kde jsou gumičky. Tady se bez toho opravdu nedalo obejít, aby to dobře těsnilo. Ale tady náplety kolem nožiček jsou vlastně z pružného úpletu vlněného a tady už žádné gumičky nejsou. Takže to je to, co zabezpečí dobré těsnění kolem nožiček. Je tady ten pružný lémovací náplet na obou stranách. A jinak nikde žádné gumičky, které by mohly případně citlivým dětem způsobovat otlačky, nejsou. Ani na přední části, ani tady nikde ve švech, všechno je to uh, totálně bez gumiček. Takže tohle je varianta i, kdy pokud chcete používat vlňáčky, což je vlastně ta nejprodičnější varianta z vrchních kalhotek a chcete je používat na plenky rovno, tak s natahovacíma vlňáčkama to nefunguje úplně dobře, tam je potřeba vždycky dát kalhotkové plenky, ale tadyhle s těma vlňáčkama od popolíny Wolverp, to fungovat může úplně parádně. Jak vidíte, tyhle ty vlňáčky jsou hodné jak na plenky narovno, tak na kalhotkové plenky. U, těho, u toho dávání plenek rovno je dobré uh, tohle to dávat až ve chvíli, kdy jste si jistí, že to děťátko uh, nebude na velkou, protože ve chvíli, kdy tady budete mít plenku rovno, i když ji uh, zabalíme do Angel, to znamená, že tady takhle jakoby rozevřeme ten zadeček, tak tady hrozí, že vlastně uh, dojde k potřísnění stolicí uh, na ty vlňáčky. A to je z hlediska údržby uh, trošku náročnější čas, protože vlňáčky nemůžeme hodit do pračky. Tyhle vlňáčky je potřeba prát opravdu uh, ručně, maximálně na 30 stupňů a případné skvrny je potřeba poťupkat, nejde to takhle drhnout, uh, jo, takže... To je jediné, co vás chci upozornit, pokud chcete používat tyhle ty vlňáčky plenky narodno, tak jednak doporučuji tady ten sklad Z, ze čtvrcovky. Tohle je teda vícevrstevná plínka, a, takže vlastně roztahnete na, zadní, na zadečkové části a, te, tu plínku. Tím zároveň vlastně zajistíte to, že tady v, tom, v té zadečkové části je jenom jedna vrstva a potom jsou ty kalhotky, ty, tom, tenhle sklad můžete používat do jakýchkoliv kalhotek, a zabezpečíte tím velmi štíhlé balení. A zároveň tady ve předu, v přední části, máte normálně štíhlou krásně plenu. A pokud byste chtěli používat vlňáčky s nějakým vaším SIO systémem, tak vlastně není problém, když byste vzali tady ty patentky jeden na střed, tak není problém Tady do té zadní části tu patentku Ať už v rámci toho, že sami máte uh, kam kleště, nebo náš je dětem je SNAP Service, kde si můžete najít někoho ve svém okolí, kdo vám tam ty patentky nadcvakne A nebo to umíme udělat i my na látkovkách a nacvaknou vám tam ty patentky. Pokud bychom tam nadcvakli patentky, už je to uprava na přání a vlastně pak nejde takové kalhotky vrátit. Tak jenom na to pozor. Uh, kalhotky jsou z. Vlastně vlněného plauše jsou dvojité, tady to je vidět. Tady křídla jsou z jedné vrstvy a jinak tady po celé té délce jsou to dvě vrstvy. Ta končí, ta druhá vrstva končí tady ve švu, takže zase tady na bříšku, tam, kde je ten suchý zip, je jenom jedna vrstva. Takže ty kalotky jsou opravdu maximálně štíhlé. Je tam materiál jenom ten, který je opravdu nezbytný. Takže. Jsou vhodné jak na noc, tak na den. Je potřeba je samozřejmě lanolínovat. Jak vytvořit lanolínovou kůru se podívejte na naše video dole na kanálu na látkovky. Je potřeba ještě zmínit u vlňáčků sušení. Nikdy nesušit v sušičce, ždímat jemně v ručníku. Taky k tomu máme na látkovkách video. Podívejte se, jak opatrně ždímat vlňáčky. Potom, když jsou mokré, tak je natáhněte do původního tvaru a nechte je uschnout, pokud možno někde v klidu na, na rovno. Tak uh, doufám, že jsem vám představila vlňáčky popolíny a uh, že se tak můžete udělat jasno v tom, jestli to jsou vlňáčky, které se vám hodí nebo jestli splňují vaše potřeby. Mějte se parádně, tady je Markéta Bumby a Látkovky CZ.